Постійно раз у місяць, а то і три рази в місяць їхати треба, а, робити треба, підтримувати треба, адже а, у єдності сила.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 є yeah.